وي مش هنقول لك مقدمة هندخل في قصة طول مقدمة هتيجي في نص القصة ويلا بينا نبدأ مش نستمتع شو مانقلدش ويلا بيني نبدأ في يوم من الأيام كان في بنت زهجانة جوا من حياتها وخلاص جبت أخرها بقولها لابوها اللي أنا عندي مصاعب في الحياة ومش عارفة نواجهها وبيتحاتي تعيسة تعيسة الدرة دي فوق ما تتخيل موجد عارفة نعمل إيه ولا عارفة نعيش حياتي من خلال هذه التعيسة والمصاعب اللي بيت في حياتي دي. فابوها ما ولا كلمه ابوها ده كان شيف وكان شيف محترم كمان يعني كان طبق كويس فابوها ما خالص وما قالهاش حلوه اخدها لها تعالي معايا وروحوا المطبخ وراحوا المطبخ وابوها طلع ثلاث حلل او ثلاث اي حاجه بيعمل فيهم اكل او اي حاجه ينفع يطبخ فيها وجاب الحاجات ديت وحط فيهم التلاتة ميه وحطهم على النار عشان يغلي بقول ان البنت سعيد حست بالملل لما حدتت لسه بقى الميه بتغلي بول لي عن البنت يا يعني عم اقول لك حادث ازكى من حياتي وتعيسه وحادث الله والمصاعب اللي في حياتي فانت سايب ده كله وجاي تطبخ وتحط له في تلات حلل وتغليهم ومسقعدني جنبك نقعد نشوف الميه بتغلي فبقول حست بالملل وبعد الما ما غلت الاب جاب شويه بطاطس حط شويه بطاطس في حله منهم وجاب شويه قهوه حطوهم في حله منهم وجاب بيض وحطه في حله منهم وساب الحاد برضه لحد ايه ما واستوت وبعد ريحتهم طلعت كوي جمال وراح منزلهم من على النار نبص بص للبنت وقال لها ما تقلقي بكل بساطه ان هنقرألك قصه ونيجي نقول لك القصه دي زي ابو مكافين بس قصص ورويات مش كتب فلو عجبك المحتوى انزل اشترك دكتور في القناه وهي الله بينا نكمل المقدمه اللي قلتها كان انا نحطها لك في نص القصه ببس البنت وقال لها انت شايفه ايه دلوقتي قدامك فالبنت وهي متعذبه جت شايفه بيض وقهوة وبطاطس ف ايه يعني اضغطي كده على البطاطس فالبنت ضغطت على البطاطس لقت ان البطاطس بتلينها فقال لها اكسري كده البيضه فلقيت ان البيضه السائل اللي بقى جواها بقى صلب وبقى جامد ولما قال لها اشربي شوية من القهوة لقت إن القهوة اللي المية اتغير لونها بقى لونها اللي هو القهوة الجميل وشربت بوج لقيته طعمه لذيذ وجميل فعملت إبتسامة كده يعني إبتسامة خفيفة على وشها وبعدين وهي مستغربة فجاءت طب إيه إيه يعني إيه دخل ديت في اللي أنا لك طب قال لها إن كل الحاجات اللي أنت شايفاها ديت التلات حاجات ديت واجهوا نفس الظروف اللي هي جابلت كل واحدة اللي هي الأم المغلية في اللي اتحول لضعيف وهش البطاطس وفي اللي تحول لقوي وجامد زي البيض وفي اللي خد الميه والظروف ديت وخل وصنع منها حاجه تانيه خالص حاجه لها مذاق وحاجه جميله اللي استفدناه او العبره من القصه ديت تحدث في الحياه من حولنا الكثير من الامور وتواجهنا الكثير من الصعاب والاحداث المؤلمه لكن لا يهم منها شيئا فالمهم حقًا هو كيف نختار ردة فعلنا على هذه الصعاب هل تحطمنا وتجعلنا ضعفاء كالبطاطا أم أنها تحولنا إلى أشخاص قسط من الداخل كما هو الحال مع البيض أم أننا نتعلم منها ونستغلها في تغيير العالم من حولنا وخلق شيئًا إيجابيًا جديد وبس يا صديقي العسل كده وصلنا لاخر قصه النهارده لو استفدت او استمتعت باي حاجه وعايز تشوف قصص ومحتوى وفيديوهات اكتر من ديت متنساش تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس وسيب لينا كومنت حلو زيك وبس سلام